يا مرحبا باللي لفى واليوم عيد، هذا سمي جده على عز الفخر فقط على استوديو يا جعل حظه دايمًا فاله سعيد، أحمد وجياته تشبه للمطار. يا مرحبا يا yeah,